عيد <تصفيق> جواز كده تمرين فين السلام عليكم فلوج جديد من فلوجات امنيه حسن ده بورتو السخنه يا جماعه والفيديو ده للامانه متصور في الشتا يعني من حوالي خمس شهور فاتت كده بس كان تحفه آه هو تاه مني بس معلش عشان كنت بنقل وقتها فكنت مركزه في فيديوهات النقل ولما دلوقتي فضيت عملت لكم دي المونتاج بتاعه وحبيت ان انا انزله لكم برضه عشان اللي حابب يروح بورتو السخنه يبقى واخد فكره كامله عن التجربه وعن المكان شكله عامل ازاي الفيديو ده نفسه اصلا كان مفاجاه بالنسبه لي لان المكان كان مفاجاه كان هديه عيد جوازي اه عاملها لي جوزي مفاجاه وكنت نايمه بسبب الحمل طول الطريق فصحيت لقيت نفسي هناك يلا بقى نتابع الفيديو بتاعنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حلقه جديده من حلقات امنيه حسن وريفيو جديد وهورتو سخنه ده كان بالنسبة لي انا مفاجأة شخصية <تصفيق> يعني انا نمت من القاهرة عشان خاطر الحمل منيمني صحيت لقيت هنا نفسي هنا في بورتو السخنة وكنا رايحين فين ودي استغلتني كنا رايحين اكوا بارك عادي جدا ايوه عشان نخرج يعني الولاد بس يعملوا بيت بلد يوجي هو بالصدفة عيد جوازي اللي انا كنت نسيه <تصفيق> تعالى <تصفيق> ايه رايك في المفاجاه بتاع بابا؟ حلوه عجبتك؟ اه إيه بابا كان قايلنا هنروح فين؟ اكبر وصحينا لقينا نفسنا فين؟ ده اسمه ايه الفندق ده؟ اسمه بورتو بورتو بورتو بورتو عجبتك المفاجاه يا ايوه عشان خاطر بلادنا انا اسف يا مشاعر المرض اه والله هو لو وسط سامع اللي حصل ده معلش معلش انا طجعت كات كات اه ونفضل عايشين حد حد ياخد غزاش ماشي لا بس ما شاء الله حلو قوي قوي الفيو بتاعته حفاظة حبيبتي هدومي كله اه ماشي كله كله كله ها اه طيب هنعمل بقى كده ريفيو لي كامل من تحت هي صعبان عليها الطقم يا جماعه لابسه طقم لا هجيب الكل لابسه ومكلفه انا انا هتصور بقى ما اه هي عارفه فجايه لابسه اللي على الحبل كله وانا لابسه العفريته بتاعت السمكري وجايه يا خوتشي والنبي عسل لا وصاحبه العيد ميلاد بقى صاحبه العيد ميلاد يعني نشوف الاطقم العسليه دي خلى قلبي الناس <تصفيق> موديل ايه القمر ده؟ ايه الكمال ده؟ يلوحي انا لا بس يستاهل والله ياخد لفه كده فيه الواحد جميل جدا ما شاء الله ده بصي مكمل الناحيه الثانيه <تصفيق> <تصفيق> انا عايزاها في الكره دي ماليش دعوه انا بحبها دلوقتي ادخل اوريكم الشاليه من جوه عامله ازاي؟ افتح يا يحيى ممكن تفتح؟ <تصفيق> يبقى احنا هنشوف الريفيو بقى عن الشاليه من جوا احنا احنا كده دلوقتي في البلكونه ده الفيو بتاعنا البسينه دي موجوده والبحر هناك وفي ملاهي للاطفال وفي بيسين صغير للاطفال أو في كوره اهو في كوره اهو عشان خاطر يوزين بتقول عليها احنا كده جوه البلكونه بقى هنيجي نشوف الشاليه من جوا طبعا الولاد قلبين كيانه حاضر ماشي هنا ده الليفينج اهو فيها التلفزيون وفي تكييف هنا اه اهو في اوضه هنا طبعا مبهدله منها وكمان تقريبا الشباك ده برده بص اه على برده انت هنا حمام وده يعني خلاص خلاص شفناه شفناه اه هنا بقى ايه خرجنا من الاوضه اهو هنا, هنا المطبخ <تصفيق> اللي عايز بقى هيطبخ او هيعمل اي حاجه المطبخ يعني لو هيتقعد فيه فتره وهنا في تلاجه اهو ده اسمه الشليك تمام ده حمامة اهو تاني تمام ودي الاوضه اهي تانية يويو ده سريرك خلاص اخترتيه؟ اه بس وده فين سريرك يا شباب؟ ماشي عبد وده ال... الباب بقى اللي هو بتاع الشليك يبقى احنا لما بندخل بيبقى هنا قط الولاد وحمام وثلاجة المطبخ الامريكي قط النوم الرئيسية نسيت لكم ان هنا في الميكرويف اوضة النوم الرئيسية اهي وادي الليفنج مسحته حلوة ما شاء الله وادي البلكونة والفيو بقى تحت وهنعمل لكم بقى جولة تحت في الفندق بنفسكم. خلصتوا؟ باكا فورستا باكا هلق ازيكم يا أصحابي اللي ايه? ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستجابة الناس صدعت كل ده كمان ماشي يلا نبدأ <تصفيق> <يا> نعيش <بزر. متصفيق> فين ياسين ياسين خرج؟ جري وانطلقوا ده بقى إيه بعد ما خرجنا كده من الغرفة هو أنا عارفة إن أهو التليفريك أهو كنت بقول عارفة إن برده فيها تليفريك أهو يا ماما الشوف حاجة والفعل حاجة تانية تعالوا <تصفيق> <تصفيق> نروح البحر الأول عشان هناك الدنيا شمس يلا المية ساقعة اسم الله اسم الله اسم الله حبيبي المية ساقعة ياسين اه ونازلين كده يا يا يلا <تصفيق> <تصفيق> عشان نروح البحر. ده البورتو من تحت اهو. ده كده البسين كبير. البسين صغير. الكور اللي جواها الناس دي عايزين بقى نجربها. او الاطفال يجربوها ده مش فيش حيلة جرب الحاجات دي خلاص. ولاد مستعجلين جدا على لون الميه ادخل ولا لا هنروح الاول البحر الميه جواز كده تعملوا فين هابيه الجواز هابيه اني <تصفيق> <تصفيق> كده تقول لي رايحين اقوى نايم من مصر لحد هنا اقوى برتو في مصر كده بقى لنا كام سنه يا يحيى كده لا يحيى ما شاء الله الله اكبر. خمسة <تصفيق> و <وثنين. تصفيق> <تصفيق> كده رايحين على على البحر. مفروض البحر اهو. الصور جميل جدا ما شاء الله. يعني هي الغرف فوق بالنسبة للتيوز شغالة. بس مش افضل حاجة يعني. بس كفاية فيور روعة ده. فحفة. عشان ننزل البحر بننزله بسرارة. بننزل بقى مفروض هنا عشان نروح للبحر. وراء سلالم عاليه كتير اه هات شيء وبرجع لكم بعد شويه ايه ده ده هو في هنا بيستنيات كمان ده ولا ايه ده اه دي ملاهي مائيه اهي سينو انا هنا انا هنا <تصفيق> طب الحمد لله لحقتوني قبل ما اطلع كنت, كنت لسه بنزل وراكم الحمد لله <تصفيق> لا احنا البحر مش مش لتحت البحر البحر <ت Ahhh> <تحدث> كل يوم ما انا بقول يعني احنا هننزل كل ده لا ده طويل قوي هنطلعوا بس كير اهو كير اهو الفوطه فين يا يلا الفيديو ده لو عندك ما تبعتوله ماشي حاضر خلاص اخيرا عرفنا بقى الطريق للبحر عامل ازاي بصوا هو كده فيه زي كوبري كبير جدا بيوصل لحد البحر كوبري الخشب اللي احنا شايفينه ده وكمان فيه اسانسير بصوا الفيوم من فوق عامل ازاي المكان بصراحه كبحر وكبسين تحفه جدا جدا بس الشاليه جوه مش الطف حاجه يعني هو انا قلتك ديوز دي حلوه قوي انما لو مصيف مصيف يا جماعه آه لا نروح فندق افضل يعني الغرفه بتاعت الفندق هتبقي انظف آه كمان لو خدناه فول بورد هيبقي بقي فطور غدا عشاء جوه مع المشاريب والسناكس. انما هنا احنا بناخد الشلي والمفروض ان هو في بقى فوق مطبخ فاحنا نطبخ فيه اه ولو عايزين ناكل من بره بنمشي مشوار كبير جدا بورتو كبير قوي قوي قوي اكتر من انتو تتخيلوا فهو يعني ايه يوم يومين بالكتير حلوة قوي عليه اكتر من كده لا مش هيبقى لطيف يعني اخدت التجربة مش, هت... مش هتقدر عليها دفت وارجع تاني دفت وارجع تاني اش كنتي بتقولي نازلة أنا جاية عشان أقعد الماية الشخص علاقة يعني اللي فوق تحت احنا الكبار صحتنا على قدنا قعدنا احنا الثلاثة نتفرج على الولاد وهم في الماية مستمتعين رغم ان الماية كانت متلجة حرفيا بس هم كانوا مستمتعين جدا بيها يا ست حاسس بإيه يا حبيبي؟ العرفي العرفي ايه؟ متلج طب ما تحط الفوت عليك <تصفيق> طب وبالنسبه للادوات مش مش قادر ترجع المشوار ده كله صح؟ الله انت كمان؟ يا ربي على الاهرامات واو وانت هتقول معاهم الهرب يا يحيى يحيى نعمل يا صاحبي هتخفري معاهم اه دي بتردم على رجليها اهي ايوه دي بتعمل اللي احنا قرناه نعمله والله <تصفيق> يا حبيبتي. يا يوجي؟ انا ويوجي ما ويلي يا سيب يعملوا ده <تصفيق> <تصفيق> شاده خلاص خبطت رجلها المفروض بس تعملها حاجه اسم الدارة يا طارق طارق من اسم الدارة <تصفيق> ايوه المفروض كنت اللي عملتها غويطه. <تصفيق> انا لولا الحمل والله واو يا الله ممتع واو بخوف والله انا انا مرعوبه من الشكل. احنا بقى هنروح دلوقتي ندور على مكان نتغدى فيه. جعان جوليكا طاق جوليكا طاق جوليكا طاق طب هات اسبوعين يلا بينا جوليكا طاق مش جعانين؟ المفتاح والجرس. بابا احنا خلاص لبسنا وجهزنا عشان خاطر ننزل بقى الوقت نتغدى طبعا انا جايه بنفس جيتوي <تصفيق> بس عايز حاجه ليك يا جماعه والله يوم كده حلو قوي يعني ب بي بيكتمشوا بي بي في نفس اليوم يا اما ببيته بتمشوا الصبح تبقى حلوه يعني في الويك اند. نسيت الفريك. نسيت الفريكه اقول متعلق ده. بصوا. أوه. واو. ازيكم؟ رجعت لكم تاني فيديو. رجعت لكم. عجبك اليوم؟ عيد ميلادك عجبك؟ اه. حبيبتي كل سنه بتتعيبه عقبال مليون سنه. يلا كلكم قولولوها كل سنة وانتي طيبة يا يوجين. <تصفيق> اللي من اللي نزلناه غلط من شوية طلع لي فائدة. هنا في محلات اهي. حاجات بقى رياضية وميوهات وحاجات كده. كان ده شكله حلو قوي. وفي اهو مكتب بريد. السخنة. حلات شنط. والمفروض بقى ان احنا كده كده خارجين من, من الفندق. طارق احنا عايزين نبقى نجرب البتاعه دي يا طارق المتسكات الميه هنا يعني اهو اول رجل. و هنا يعني بقى كل دي بقى محلات الاولاد بقى شاطين في ماء. واحنا بقى ايه ان شاء الله هنجيب وجبات سمك هنا المحل ده اسمه حلقة سمك ده جنب الفندق على طول. فنجربه ان شاء الله يا ربي يبقى حاجة على قد المستوى يعني عندنا في مصر الحاجات بتاعت السمك جميلة يعني. شوف. بس القعدات هنا بسطحة. حلوة قوي. الكافيهات دي. انا عايزه بقى اجيب من المرجحه دي شاحب اقول هو ده يعتبر المنشا اللي طول الفندق من بره هو بورتو سطحنه في صابت بولينج في مشاويه اهو استوديو مصر ادي المحل بتاع حلقه السمك اهو وده بوابة الفندق اللي احنا خرجنا منها هو احنا خفرع قريه خفرع والبحر اهو الناحيه الثانيه المنظر هنا تحفه نخش بقى ايه نسوق بقى من هنا و ويامسة. المحل شكله حلو طبعا عايزين كده طلب صنيف في كنب مش باين اي حاجه في كنايه شكله حلو والله منظم من قد المنيو بتاعتهم اللي احنا طلبنا دي و دي اللي لي وجبه كنوز البحر عباره عن سمك بولتي مقلي و كاليماري مقلي جنب مشوي دجاج مكس يفود أرز سمك في سلطه طحينه وسلطه خضراء وعيش و طلبنا من مكتين دي وزودنا وجبه بولتي عاديه والولاد بقى ايه هيجيبوا الاكل بتاعهم اسعارهم حلوه يعني ان هي معقوله حلوه يعني. هنا في طواجن كمان سندوتشات اطباق جانبيه شرب سلطات هو بنهايه. هنجرب ونقول بقى ونشوف رأينا في المكان عن ازاي. ده نجرب دلوقتي نشوف بس بعد اليوم جرب رز, رز ايه رايك في كله كله في حاجة ولا لسه ما تدوس بقولك سمك.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 حاجة مش هقعد أطعمها حلو بس الكميات دي قليلة قوي هي دي زيادة عن الوجبة بتاعة البورتي العادية مع فرق الأسعار ف دي هتبقى أفضل وممكن تطلبوا بقى جنبها جمبري اكسترا كريمالي اكسترا يبقى الكمية أظبط بس أكمل أنا بقى الأكل كله كان تحفة حلوة قوي بس يبقى الواحد خلاص عايز ينام يعني إذا كان نريح بقى شوية نشرب قهوة. نفوق يعني. ما اقول انا انا ما عند ماكدونالدز. هنشرب بقى شيء والقهوة. اقول انا بس اقول انا ما اقول انا ما ما اقول هنا؟ أنتوا ما Thank you. <تصفيق> ما حاجات بس شكراً، باشياي، لايڤول. إننا طبعاً نفكر الأهو ما بتلاقونيس يعني بالذات تستاوفروا حاجة زي عاد في ميكو ما تبي بقى وراء حاجات كده، إيش هنقوم فيه؟ ما نواعر عند المكان بيطلبوا بس طبعاً بس لازم احنا اول اول لسنا ثانك يو ثانك يو. احلى حاجة بقى بعد القهوة ناكل الايس كريم الجميل ده. <تصفيق> لا انتي قاعدة بعيد ليه؟ ما تيجي. جواكت مين دي يا عم؟ آه جواكت مين؟ جواكت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا بس عسل شيك عليك جدا. هاكل منك حتتين. <تصفيق> الفان اوصف على قلبك يا ابو ياسين ما تروح ما يسري يرمي لي <تصفيق> يا حبيبي بعد ما يسري يرفع عليا ركبه ليك رجيك عجبني الستايل بتاعه <بالبطلع> عجبني ايوه <تصفيق> <على> السرايف <تصفيق>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 حاضر يا حاضر المركز الثالث دوسر أنا احنا كسبنا يا دوسر يا تعالي اقعدي يا قلب ماما. انا مش عارفه ارتاح الحقيقه اتحشرت. يوجينيك طارق. صوريني انا. طارق. يلا اقعدي يا حبيبتي. يا بنتي بنتك محشوره. احسن. احسن. صورتك اهو وتي... تلاقيه شفتي كنت عايزه الصور؟ اقعد اه. انا اقع. يلا اقع. يلا قلب ماما. شادر، <تصفيق> اقعدوا بس اعدل <لأيدي> يا طارق <تصفيق> واو افرد رجلك يا سيكو؟ واو واو مش كنتي بفوتكوا صوري أصور. يوكي تعملي ايه يا قلبي؟ تعملي ايه يا يلا يروح اوييي وي اتحبسنا بقول ايه اتحبسنا شادر يا روحي تطلع تتزحلق انت كمان؟ ماشي. يلا اخد لك عشان نمشي. اخد لك يلا عشان نمشي. يلا يلا زحليقه عشان نمشي يلا يلا يا يوجي يلا يوجي عشان عمو يلا يلا ملكة الادميه ده اهو يلا يا شاطر قلبي انا برافو واو يا سينا واو عايش يا شهد يلا بقى يلا عشان نروح يلا عشان عمو هيقفل يلا يلا عمو هيقفل النور يلا يلا يلا عمو هيقفل النور يلا يلا, يلا بسرعه بكره بقى بكره يلا يلا قولي يا عمو شكرا يلا يا يحيى خلص يحيى يحيى يلا يحيى يلا خلص اخر دور يلا يلا لا يلا خلص لا يلا انزل والله هات ويه. ويييي هات لا لا لا والله كده عمو عم هيزعل مننا يلا لا خلاص بقى مش عايزاكم ونمشي لا خلاص سين عشان قلنا هنخرج انت خرجت انت انت انت جود بوي انت شاطر عايش يا سين هما نوتي يلا يا يوجي مالك اه ان شاء الله ولا هنمشي ما احنا بقى على حسب هي تفتح واحنا موجودين ولا نكون مشينا شاطر يحيى يلا شاطرين شاطرين يلا يلا اليوم النهارده خلص الحمد لله بسلام وطلعوا بقى تناموا ذلك مش بيجرك مش مشغول طب متقلقش انا هفضل اقول لا انت غياط ما بقتش تحبني بعد ذلك على الواتساب ما شفتهاش لا يا شيخ اه والله ههدد لي علشان ما بقتش تحبيني <تصفيق> حبيني يا لهوي جيل المستقبل ده مسموح لك كل حاجه عشان عيد ميلادك النهارده يوجي بالديسكو اللي انتي لا ده انتي مش باينه في الضلمه بس الديسكو بتاعك باين اليوم تحفه كله حلو والعيال اتبسطت واحنا اتبسطنا بجد اليوم حلو لكن عقباله على البال وعلى خاطر عيد جوازي وعيد ميلاد الانسه يوجين يعني بجد من امتع الاوقات اللي قضيتها حلوة برده لما بيبقى فيه صحبه بيبقى جميله نشوفكم بقى بكره ان شاء الله ونشوف بقى بكره هنعمل ايه يا رب نلحق ننزل البسين لان الولاد كانوا هيتجننوا وينزلوا النهارده بس ما لحقناش يلا اشوفكم بكره ان شاء الله الطار ايوه ما عملناش اي حاجه طلعنا الشاليه فضلنا سهرانين لحد الساعه 5 الصبح فما قدرناش طبعا دخلنا نمنا ساعتين او ثلاثه وبعدين قمنا مسكنا الطريق للقاهره فما عملناش اي حاجه في اليوم ده بس بجد اليوم كان تحفة هو كان محتاج يوم كمان معي عشان خاطر لو عايزين نروح التلفريك لو عايزين الولاد ينزلوا البسين يلعبوا في الألعاب فكان محتاج لها يومين على بس أكتر من يومين ما كانش هيبقى لطيف المكان ده يوم أو يومين في الويك اند هيبقى تحفة جدا يارب يكون الفلوج عجبكم وقدرت أن أنا هغطي لكم جميع الجوانب فيه الاسعار انا مش عارفاها الصراحة لان جوزي هو اللي كان حاجز وعمله مفاجأة بس ينفع ان انتو تشوفوه على بي ام بي بوكينج هوتلز ولو وصلتوا لحد دينا متنسونيش في اللايك وفي الاشتراك وشوفكم في فيديوهات تانية جديدة لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا كومنت وشيروا مع صاحبكم